فأتوا حرسكم أن شئتم فلا يجوز للزوج بحال من الأحوال أن يأتي مرأته في الدبر ومعلوم أن مكان الحرف هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من يأتي النساء في محاشهن أي أدبارهن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى مرأته في دبرها وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة السليمة كما انه حل القذر والأذى فلا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة ولا يحل للزوجين أن يتراضيا به أو يتواطأ عليه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله كما يحرم إتيان الحائض حال حيضها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 على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى